Nyt ollaan muhouksen yksikössä ja metsäalaa testaamassa. Ennen kuin lähdetään tuohon metsäkoneelle, niin käydään työturvallisuusapas No niin. Voidaanko me aloittaa? Tässähän ohjataan metsätraktoria ja tässä on normaalit nämä joystick-rivivut. meillä ohjataan nosturia. Ja. Tältä liikkuu pitkä on taipu. Saanko mä minä en normaattu työllistys, kun minä tuota puutaistosta. Se nyt on... Nyt tipahti vähän tuonne. At, miten jos kävisin tän kouluun? Ne, työllistysin kun minä helposti. Kyllä tästä työllistyy. Ne kaikki, jotka haluaa työllistymistä, niin tästä että Kuuskeista on uutta Ja Meni hyvin. No, kaksi pistettä. Mikä on maks. 6. Äsken oltiin simulaattorilla nyt mennään oikean Koneohja. Nyt ollaan niin nyt, nyt oikeasti hiennä ääreen. on Nyt me ollaan ravitala tekemässä loppuperunoita ja paistansa pitmiä. Katsotaan mitä siitä tulee ensi öljyä. No, Oliko se vasto. Oliko nääpa? Oliko voi? Pitäisikö sitä heilutella täällä? Sitten pihvi. suola ja pippu. Tästä Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Jähän perunaa Musta tehdään nyt automekaanikko. Mitä välyt seuraukset tehdään? Otetaan nyt jarrupalat irti, eli tästä jarru satula vaan ruuataan pois ja se lähtee okay. takkaan takkaa kaksi ruuja pois. Niin se riittää, noin. Miten meni niin omasta mielestä? No, omasta mielestä ainakin. Okei, tiedätkö mitä? No. Nyt laajetaan vielä karotesterin, lähdetään kattoon, miten se oikeasti meni. Mennään. Morjesta. Moro, moro moro. Mitä teet tässä teette? Korjataan tunturi, että kun täällä voi valmistua pienkananmekanikkuksi. Nyt mä oon tutustumassa maatalousalan toiminta. Tälläisitte laiska, tälläisitte hommisiin. Wow, ei pelota paljon. Paljoa. Miksi tärkeintä täällä on puhtaus? se maito tullessa, että saa olla eläinen kanssa tekemisissä ja saa tehdä tosi monipuolisesti kaikkea erilaisia töitä. Joo. OSAO. Kaikki on mahdollista.